pe repede în pe mare. Peste 200 de persoane prinse în flagrant de link sublinieră i sancțiuni de peste 5 milioane de lei. Poliția a dat lovitură în mare. Peste 200 de infracțiuni în trafic au fost constatate de polici subliniere în ultimele două zile, când au fost recinute aproximativ 800 de permise de conducere sublinierei au fost retrase aproape 280 de certificate de înmatriculare, potrivit unui comunicat al poliției române. În policiei române, pe parcursul a două zile, virgulă, polici subliniere au intervenit la aproape 6.300 de evenimente, fiind constatate 1.533 de infracțiuni, iar 274 de persoane au fost prinse în flagrant delict. Au fost date 14.533 de amenzi în valoare de peste 5,2 milioane de lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri în valoare de peste 100.000 de lei. În timpul acțiunilor din trafic, Polici subliniere rati au constatat 212 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au recinut 818 permise de conducere. Subliniere i-au retras 276 de certificate de înmatriculare. Pe parcursul acțiunilor au fost depistate 30 de persoane urmărite naționale sau internaționale.